رؤية الثلج في المنام للثلج دلالات كبيرة وكثيرة طبعاً ويرجع مصدر هذه الدلالات إلى الأشياء والصفات المحيطة بالثلج طبعاً الثلج في الأحاديث وفي الأمثال العربية له ذكر أيضاً كحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسمني بالماء والثلج والبرد وأيضاً جاء في حديث اخرى ان الصحابة رضوان الله عليهم في احد المعارك قبل نجران قد حصروا بالثلج ثلاثه اشهر هذا حديث ايضا يمكن استدلال به وفي الامثال العربيه يستدلوا بذوبان الثلج يقول يقولون ذاب الثلج وبان المرج اي من وضوح هذا الامر فهذه من ذكر الحديث فدلت أن ذكر الثلج في الحادث وفي الأمثال العربية قبل أن ننتقل إلى التفاصيل فيه إلى أن الثلج ربما يكون محاصرة للإنسان بأمر معنوي بأن الإنسان يتحاصر في أمر معنوي لأن أصحاب حصلوا فيه وربما يكون تصفية للروح وللقلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغسرني بالماء والثلج والبرد وذوبان الثلج في بعض الأحيان يدل على وضوح الأمر وتجلي الأمر المشتبك على الرأي والله أعلم أما من باب صفات الثلج والأمور التي يشعرها الرأي من الثلج خلال الرؤية إذا كانت الرؤية الثلج في الصيف دلالة على الفرح والسرور الذي يدخل حياة الرأي لأن الثلج هو عبارة عن طمأنينة تسكن الروح فالإنسان عندما يرى البياض في الأفق يشعر بالسرور ويشعر بالإنبساط، فهذا عن دلالة رؤيا الثلج في الصيف أما عن مكونات الثلج فالثلج فيه برودة فيه نعومة وفيه أيضا جمال المنظر وفي المقابل في الطرف الآخر فيه البرد الشديد وربما يصل بالإنسان إلى حد القتل أو إلى حد الموت من شدة برودته ربما الفقر لان انسان الذي يجلس في الثلج ويعمل في الثلج هو فقير فالناس في معظم الاحيان عندما يهطل الثلج تلزم منازلها فهذه دلالات ممكن ان تحيط الرؤيا وممكن ان ينظر لها الرائي ويراها في منامه فاذا راى الانسان من الثلج جماله في الرؤيا يكون دلالته حسنه من ناحيه صفاء النفس من ناحية الغنى من ناحية الدفء ومن نواحي أخرى أما إذا رأى منه الجانب القبيح من البرودة والفقر والهجرة فتدل ربما أحيانا تدل على السفر المفاجئ ربما تدل على المصيبة التي تقع في الإنسان الفاجعة المالية فهذه أمور تحدث الإنسان عند رؤية الثلج فهذه معظم الدلالات التي يراها الإنسان خلال الثلج طيب إذا رأى العازب الثلج فهل فيه دلالة عاطفية؟ نعم إن صفاء النفس إنما يأتي من جانب عاطفي وكذلك العزباء إذا رأت الثلج وشعرت فيه بإبساط صفاء الروح فهذا دلالة على الشخص الجيد الذي ستقدم لها إن شاء الله أما المرأة المتزوجة إن شاء الله سيكون هناك مبشرات من مبشرات معنوية إن كانت تسعى إلى الحمل ربما يأتيها الحمل إن كانت تسعى إلى تحسن مالي ربما يأتيها تحسن مالي والله أعلم فهذا عبارة عن بعض دلائل رؤية أثل في المنام والله أعلم